מה קורה זה תשוב פעם? אני מיכל היום אני עושה לכם שיתוף פעולה ביחד עם People 3D פורטרט שזה בעצם אתם בתלת ממד אני מדברת על מיכל הקטנה כן, כמו שאתם רואים זה ממש אני אז איך בעצם הגעתי לדבר הזה? מה, מה הייתי צריכה לעשות? אז אני טייאמתי איתם ונכנסתי לתוך של החברה ובעצם הצטלמתי עכשיו. זה לא סתם עכשיו צילום כזה של בוק עם צלם שמצלם אותך, ממש לא זה בעצם 90 מצלמות מכל הכיוונים למטה, למעלה, על התקרה, על הרצפה, באמצע, בכל מקום זה מצלם אתכם מכל זווית ומכל כיוון בגוף שלכם בעצם זו מערכת פוטוגיאומטרית וזה הדבר הכי מגניב בעולם ואתם עומדים כזה על כזות, כזאת ובעצם דופקים את הפוזה שאתם רוצים שתהיה לכם פלש אחד זאת אומרת בצילום אחד כמובן שאתם יכולים ליצטלם עוד ועוד עד שאתם מרוצים מהתוצאה הסופית אחרי שהצטלמתם בסטודיו שדרך אגב הוא מאלף אז מרכיבים לכם אותו לתלת ממד ומדול על ידי אמן פיסול ממוחשב וכמובן שאחרי זה מדפיסים את זה במדפסת לט מימד יהודית שהיא בעצם מרכיבה את הדיוקרן שלכם וכמו בכל מוצר מושלם אז יש לנו את הגימור הידני ואחרי שסיפרתי לכם איך כל הדבר המגניב הזה עובד אני אספר לכם בעצם למה אתם צריכים את זה אז יש לי פה את שלהם אתם יכולים לעשות את זה מסר משמעותי. יש אנשים שגם צילמו את זה לכבוד החתונה שלהם, שווה ממש מגניב לחגוג אה, את יום האהבה בעצם וכן, אה, יש פה גם אה, להעניק מתנה מקורית זה בעצם מתנה מאוד מקורית אתם חושבים, mm, מה אני אקנה לבן הזוג שלי? אה, אפשר גם לשלוח אה, בהפתעה על המשפחה בחול בישראל, אני אהלף אפשר גם להפיין את עצמך בתלת ממד אם אתם מאוד אוהבים לצייר או לנגן אז למה שלא תשלבו את זה בדיוקן שלכם? יש פה לתעד את התקופה, אתם יודעים, בזמן שאתם בהיריון, כשיש לכם תינוקות ודרך אגב, היה גם רעיון מקורי, הייתה לי התלבטות לצלם את זה על מדים כי אני לוחמת בצהר, אז חשבתי אולי לצלם את זה כשאני עם נשק והמדים שלי, והקומתה הקטומה של פלחץ וככה לתעד את התקופה שלי בצבא, איך נראיתי כשהייתי חיילת, לעשות את זה לכבוד השחרור שלי מצהל בקרוב. אבל בסוף החלטתי ללכת על משהו שאני תמיד אוהב, על הקלאסי, וזה בעצם אני בסטייל שלי. אז אני אתן לכם כמה טיפים לדיוקן מושלם. כדאי לכם מאוד לבוא בביגוד צבעוני כי ככה גם זה יראה מאוד צבעוני ויראו ממש את כל הפרטים במדויק נגיד בג'ינס רואים את הקפלים ורואים כל מיני כמטוטים בחולצה זה גם זה מאוד יפה שזה אם אתם רוצים שירו את שלכם רצוי שתשימו עודם ככה יראו את זה ממש טוב והמצלמה תקלוט את זה טוב לגבי תכשיטים אני ממליצה לכם ללכת על תכשיטים שהם שהם בולטים למשל לירועים פה ממש בקטן את התכשיטים זה יכול להיות מאוד מיוחד אני גם הוספתי טיק, אתם יכולים להוסיף פריט רצוי לא להצטלם משקפים, משקפיים כמו שאתם רואים הורדתי אותם כמובן שאפשר לעשות זה בכל מיני גדלים זה 18 סנטימטר, שזה מאוד מכובד אפשר גם להצטלם עם סבא, סבתא, בן זוג, זוג תינוק כל מה שבא לכם, אפילו כלב <laughs> חשוב להדגיש שהדיוקן שוויר אז אל תמקמו אותו במקום שהוא מתנגל נד, ואל תשימו אותו מול השמש וגם לא לשטוף אותו במים כשהראיתי את זה למשפחה ולחברים שלי הם ישר התלהבו ואמרו מה זה? איפה עשיתי את זה? יואו זה כל כך דומה לך בהחלט מוצר לה שביץ בו פעם ראשונה ששמעתי על המוצר הזה חשבתי וואי זה חדשני לא על דבר כזה בארץ וכן אז מיכל הקטנה הולכת לשבת עכשיו על השידה שלי בינתיים תראו קטע קצר שלי פותחת את החבילה בפעם מרישונה, ומה בעצם הייתה התגובה שלי כשראיתי את זה אז הנה המשלוח לפנים יש לי וואו, זה לא ממש דומה תשבטה, אני אמיתית עכשיו באמת לא אצגר לו כלום יואו, אבא, אתה חייב לראות את זה יואו, זה مو יואו, זה ממש דומה תראה בואו, אסתכל תראי למצלמה? יואו, איזה מושלם זה זה ממש דומה נשמע זה על אשה דובא קדימה. לא עשום פה מצוב במיל. זה מרגנימ. אעפ"ט מamas. מצומח. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן.